أغلى حروف التهنئة باري بقدوم اللي قدرنا حالي غالي يا مرحبا مولوده ننتظر حسنين ننتظر حسنين طوالي واسد الحسن والجمال هالغالي هالوحده يا مرحبا وسط الحسن واحد والجمال زاد